I denne oppgaven skal du lage en terning med mikrobiten. Når du rister på mikrobiten så kommer den til å vise et terningkast på skjermen. Kult, ikke sant? Dette er en oppgave som passer godt for nybegynnere og på slutten av oppgaven kommer du til spille brettspillet Snakes and Ladders i en venn. Da er det bare å sette i gang på kode. Lykke til!